الفيلم ده ليه معزه مع خاصه في قلبي الفيلم ده اول فيلم شاهدته في حياتي واول فيلم اجنبي اتعلقت بيه فلو انت من جمهور مارفل العظيم فاتمنى انك تكمل الفيديو ده انك هتشوف فيه اشياء ممتعه وهتكتشف عالم تاني ممتع جدا جدا شبيه بعالم مارفل اللي انت بتحبه وفي الفيديو ده هعمل مراجعه للاعلان الرهيب لماتريكس الجزء الرابع بعنوان Symmetry's Resurrection وسريعًا كده يا لو كنت من عشاق السلسله دي ولو كنت من عشاق مستر سينماتيك فيا ريت ما تبخلش علي دعمك اللي هو شيء بسيط جدا منك ولكنه اعزيز جدا بالنسبه لي لايك شير سبسكرايب ويلا نبدا في التحليل لازم قبل ما نبدا نتكلم عن الاعلان ده لازم نرجع شويه لعلى الاقل اخر فيلم من الثلاثيه فلو كنت تعرف المعلومات شامله تقدر تقدم الفيديو لتقريبا دقيقة أو دقيقتين. في الجزء الثالث نيو اكتشف إن هو مش المختار الأول ولكنه المختار السادس وكمان الماتريكس نفسها أو المصفوفة فيها اكتر من نسخة تقريبا ست نسخ ولكن كل مرة بتتطور عن المرة اللي قبلها وبيفهم نيو انه هو حالة شاذة وقوية جدا لأنه بيعيش الواقع في عالم الماتريكس يعني عشان افهمك لو انت شخص بيحصل معك في حلمك انك بتاخد بالك انك في حلم فبتقدر تعمل حاجات شذه هي يعني بتحصل مع ناس قليله جدا وانا حصلت معايا مره او اتنين اتمنى انك تكون فهمت قصدي خلينا ادي لك مثال واقعي من الفيلم نيو لما بيقع على الارض ويحط في مخيلته ان هو ما وقعش على الارض وان هو داخل برنامج فبالتالي الالم بيروح هي دي ببساطه الفكره والمختار او تحديدا نيو مستر اندرسون عنده القدرة دي ان هو قادر يعيش ويفهم ان هو في عالم برنامج مش بيعيش في الواقع الحقيقي ولكن الواقع الحقيقي مدمر بالكامل حتى السماء نفسها مدمرة وظهرت آلات تشبه الاختبوط بتاخد البشر وبتحطهم في شيء شبه الخلية ضخمة جدا بتحول البشر الى بقدريات ومن ضمن البرامج المصنوعة من قبل المهندس ومن قبل الآلات عشان تخلي البشر تعيش في الواقع الافتراضي ده شخصية اسمها إيجنت سميت اللي انتم تعرفوه من افلام مورفي كريدسكون المهم العميل ده بيقدر يتمرد على المهندس والآلات ويروح نيو ليعقد صفقة مع الآلات والمهندس وبيقول له انا اقدر اهزم العميل سميت اذا تركت زيون في حالها فبالتالي توافق الالات والمهندس ونيو بالفعل ينتصر على العميل سميث ونيو والجميع يختفوا وبنشوف اللقاء العظيم ما بين الاوراكل والمهندس وهو بيتكلموا هل الموضوع انتهى ولا لسه ما انتهىش؟ فالمهندس يتهكم كده وكانه بيقول يعني لسه الموضوع ما انتهىش والاوراكل لسه قاعده تتمنى انه الموضوع هينتهي في يوم من الايام او على الاقل احنا هنفضل نحارب عشان نفوز هي دي باختصار كل فكره الجزء الثالث والاجزاء السابقة طيب انا اسف على التطويل ولكن كان الموضوع ليه اهميته. بعد كده نروح للقصه اللي فهمناها من الاعلان. الاعلان بيبدا معانا على نغمات وكلمات اغنيه السويت دريم الاغنيه الرهيبه جدا اللي ليها ذكرى ممتعه معانا مع شخصيه كويك سيلفر من الاكس مين. المشهد اللي بينقذ فيه مدرسه دكتور تشارلز اكزيفيون. بصراحه مشهد عظمه الاغنيه عظمه والاعلان ده كمان اعلان عظمه. بنشوف نيو وهو عنده دكتور نفسي وبيحكي له ان هو بيعاني من بعض الاوهام ومن يعني هلاوس بتيجي على باله. وبالنسبه للقطه اللي انت شايفها في الخلفيه دي فاستنى شويه هيجي الكلام عنها في الايستر ايه. طيب اسم الفيلم ماتريكس ريزريكشن احنا مش عارفين اعاده او احياء مين. ممكن تكون الاعاده او الاحياء دي للماتريكس نفسها بما اننا فهمنا ان هي مجرد نسخ بتتطور كل فتره عن اللي قبلها او ممكن يكون احياء نيو نفسه، يعني الفيلم هيدور عن محاوله احياء نيو وقعدته مره تاني وبعد كده هبدا اتكلم عن شويه نقاط هيكون ليهم اهميتهم في توضيح الاعلان ده، بنشوف بنلاحظ ان الماتريكس دي بالفعل متطوره مش وقت نمط الثمانينات والتسعينات زي الاجزاء السابقه، وده واضح جدا في الاشخاص اللي واقفين وماسكين هواتف ذكيه في ايديهم. وكمان بيظهر على شكل الملابس والمباني وإلى خيلة وكمان بنشوف مشهد لازم نقف عنده فأتمنى أنك تركز معايا شوية وتدقق معايا السبع لأنه فيه بيظهر جسد نيو وهو عينه محترقي وده اللي حصل في الجزء الثالث لما نيو فقط بصره قبل ما يروح يعمل العقد مع الآلات ومع المهندس ودي كانت نهاية الجزء ده عموما هنرجع للجزئية دي تاني في النظريات والهبدات كمان بنشوف ظهور لنيو بشكل راجل مسن وهو في المراية فممكن ده يكون شكل نيو اللي بتحاول الماتريكس توصله له يعني هو في الطبيعي شكل الرجل العجوز ده ولكن لما يبدأ ياخد الحباية بيبدأ يرجع لشكله اللي احنا نعرفه بيه شكل الطبيعي لكيانو ريفز ولكن احنا طول الفيلم بنشوفه بالشكل اللي احنا بنعرفه به ولكن هو بيظهر للناس وفي الماتريكس كلها بشكل الراجل المسن أتمنى أنكم تكونوا فهمتم أصلي لأن الجزئية دي نوعا ما معقدة شوية وبرضه بنشوف مشهده في قوات السوات أو قوات عسكرية أيًا كان اسمها وفي معركة وهجوم ما بيحصل ولكن ده مش المهم المهم اللي انت بتشوفه في الشاشة اللي قدامك دي المشهد اللي ظاهر ده لنيو أو لكيانو ريفز هو أصغر في الجزء الأول من فيلم الماتريكس لما كان بيتعرض للضرب من العميل سميت بالشكل اللي قدامكم ده فهل نقدر نربط ده بعلاقة ما مع المهندس اللي كان بيظهر من بداية الجزء الثاني وهو في غرفة مليئة بالشاشات وهو بيتحكم وبيلاحظ كل شيء بيتور في الماتريكس ممكن يكون الموضوع ليه علاقة به او ممكن حتى دول يكونوا اشخاص ما بدأوا بالسيطرة على ماتريكس لأن هو مش اي شخص يقدر يشوف شيء زي ده او شخص ما قدر يعمل هاكينج او التطور اللي بنمر به في الماتريكس قدر يوصل شخص ما لاختراق السيستم بتاع المهندس وممكن ده يكون سبب لمره تاني ان المهندس يطلب مساعده من نيو فالموضوع مشوش وغريب عموما خلينا نكمل في النقاط وبرضه من ضمن الاشياء اللي لازم علق عليها بنشوف شخص يشبه مورفيس اللي ظهر في الثلاثيه السابقه واضح جدا ان هو بيقوم بنفس الوظيفه اللي بيقوم بها مورفيس في الاجزاء السابقه اللي هو بيعرض على الاشخاص اللي بيفوقهم من المصفوفه وبيعرض عليهم الحبايه الزرقاء والحبايه الحمراء عشان يكونوا معاه ويحاولوا يحرروا زيون أو زين ولكن الممثل نفسه اتغير فمش عارف ايه سبب التغيير هل سبب التغيير ليه علاقه بقصه واحداث الفيلم نفسه ام ليه علاقه بالممثل نفسه ان هو رفض يقوم بالدور لانه كبر في السن او مشغول او في سبب ما منعه ان هو يكمل ففي حاله ان الممثل نفسه القديم رفض فبكده نقدر نقول ان ده مورفيس السابق في حالة ان هو الممثل نفسه يعني ما تمش عرض عليه العمل وتم عرضه على يحيى عبدول ان يقوم بدور مورفيس الجديد فده ممكن يحطنا في اكتر من احتمال ممكن يحطنا ان احنا بالفعل في ماتريكس جديدة او انه ده مورفيس تم صنعه من الالات لسبب ما لان احنا بنشوفه إن هو بيتم صنعه من قبل الالات وكأنه برنامج على خلاف الاجزاء السابقة فممكن يكون شخص شرير او ممكن يكون حتى جاسوس، او حتى ممكن يكون في منه نسختين وبنشوف بعد كده لقطة مهمة جدا. تشوف ظهور لترينيتي ولكن ترينيتي العادية الانسان العادية اللي هي قبل ما تفوق من الماتريكس هو بيتكلم معها نيو وكأنه حاسس انه شافها قبل كده وهم الاثنين حاسين انه في الفة منهم خصوصا الالفة واضحة من نيو فكالعادة خلينا نقول انه هل ممكن دي تكون نسخة جديدة أو حتى برنامج على شكل ترينيتي لأنه إحنا شفنا أن ترينتي في الجزء الثالث ماتت والشخص اللي بيكون موجود في الماتريكس بيكون شيء من اتنين إما أنه يكون برنامج تم صنعه من المهندس أو من الآلات أو من شخص ما أو الحالة التانية لوجود شخص في الماتريكس أنه هو يكون شخص موضوع في الخلية العملاقة دي اللي تشبه البطارية وبالتالي شخص موجود وعيه في الماتريكس طيب الحالة التانية صعبة وغير متوقعه لان ترينتي زي ما احنا قلنا ميته فغالبا دي هتكون برنامج او ممكن يقدموا لنا الموضوع بطريقه مختلفه مش عارفين وبعد كده نبدا نشوف شويه قتالات وحماس بنشوف ترينتي مع نيو وهي بتحاول تقفز من فوق مبنى وكمان بنشوف القوه الرهيبه لنيو لما كان بيتدرب مع مورفيس والمشهد ده تقريبا متشابه جدا مع المشهد بتاع مورفيس من الجزء الاول ولكن هنا في تطور سريع لنيو بنشوفه وهو بيبدأ تقريبا يفهم اللعبة لما بنشوفه بيطلق شيء شبيه بالطاقة وبيضمر المكان بالكامل لان احنا في الجزء الثاني والثالث شفنا قوة رهيبة لا توصف لشخصية نيو طيب كده كده تقريبا خلصت كل شيء يخص التوضيحات نروح للإستر إيج اللي فيها معلومات مزهلة وتحتاج شرح وكمان لها علاقة بالحبكة وبعد كده نروح لنظريات وهبدأت الإستر إيج الاولى معنا بنشوف نيو وهو بيقرا في احد الكتب ولو ركزت في الكتاب ده هتفهم ان هو كتاب اليس ان واندرلاند واكيد انتم كلكم عارفين القصه دي واصلا قصه الفيلم والثلاثيه كلها مقتبسه من اليس في بلاد العجائب القصه نفسها بمعنى انه في شخص هو مش عارف هل هو في حلم ولا في حقيقه ولا في خيال ولا فين بالظبط وعايز يكتشف حقيقه المكان اللي هو فيه وده بالظبط اللي كانت بتمر بيه شخصيه اليس في ارض العجائب فانهم يظهر الكتاب دي بصراحه كانت ايستر ايج رهيبه وبعد كده نروح للايستر ايج الثانيه وهي الارنب اللي على شكل تتو كتف البنت دي في الجزء الاول كانت دي اشاره لنيو ان هو يتبع الاشخاص دول عشان يوصل للحقيقه والموضوع اتكرر في الجزء الثاني وبكده او كده لسه الايستر ايج انا ما ذكرتهاش الايستر ايج اللي تخص الارنب ده انه الارنب ده كان موجود برده في أليس وندر وهو كان المرشد الخاص بها وهنا المرشد الخاص بنيو عشان يوصل للحقيقة فالموضوع بصراحة ممتع وجميل وعلى ذكر الأرنب الخاص بأليسين واندرنات فكمان الأغنية اللي انا عنها في بداية الفيديو بتذكر مطاردة لأرنب أبيض أغنية سويت دريم الأغنية الرهيبة وزي ما أنا قلت في بداية الفيديو لما قلت إن القطه دي مألوفة بالنسبة لكم لو أنتم أشخاص جيك ومن عشاق الفيلم ده القطة دي هي نفسها اللي ظهرت في الجزء الاول مش هي نفسها القطة لكن نفس الشكل يعني ممكن تكون قطة تانية المهم القطة دي بتظهر في الجزء الاول وبترجع تظهر تاني في نفس المكان فان يستغرب الموضوع ويقول دي جافو اللي هي الانكشاع المستقبلي او الانطباع المستقبلي او ايا كان اسمها المهم ان هو شخص بيعيش احساس بيحس ان هو عاشه قبل كده فالشيء ده معناه انه في خطا في الماتريكس، في خطا في سيستم الماتريكس. المصطلح ده بالنسبه للاجزاء الاولى، ولكن ظهور القطه ده نفسه ممكن يكون فقط مجرد ريفرنس وممكن يكون ايستر ايج عاديه. بعد كده نروح لايستر ايج فريده من نوعها، طيب دي للاشخاص اللي هم بيحبوا الفن كفن مش بيتعصبوا او اي شيء. الشخص اللي بيحب الروايات والافلام والغموض هيلاحظ ان فيلم نيو مقتبس من الكتاب المقدس حتى انه في جمل بالكامل كانت مقتبسه من الكتاب المقدس وواضح جدا ان شخصيه نيو مقتبسه من شخصيه المسيح بالنسبه للحضاره الغربيه حتى لو هنركز في اسم الشخصيه اللي بيحبها نيو اسمها ترينيتي اي الثالوث واسم الفيلم ريزريكشن اللي هو الاعاده من بعد الموت لنيو او حتى للماتريكس برضو موجود في الانجيل فهتلاحظ في الفيلم لو انت شخص بتحب الافلام والغموض والحبكات والروايات هتلاحظ فيه اكتر من تلميحه وريفرنس للموضوع ده وبعد كده نروح لاخر استر ايج معنا الباب اللي بيدخل فيه نيو مع الاشخاص اللي كان ما بينهم البنت اللي على كتفها تتو الارنب بيدخل الباب الباب ده مشاع وبينور وممكن يكون ورا الباب ده شيء اكبر بكتير الا وهو اللقاء مع المهندس ممكن الاشخاص اللي هم منهم البنت اللي على كتفها تاتو الارنب الابيض ممكن يكونوا دول تابعين للمهندس لان الباب يومض بنفس الطريقه اللي ومض بيها قبل ما نيو يدخل على المهندس في الجزء الثاني او ممكن يكون الباب ده هو وسيله للدخول في عالم الماتريكس بالنسبه للوسيله اللي كانت في الافلام الثلاثه السابقه كانت كابينه الهواتف اللي في الثمانينات والتسعينات في امريكا ولكن في الفيلم ده ممكن تكون مجرد باب بينقلك لعالم الماتريكس وبكده كن خلصنا الاستريج والتوضيحات ونروح لنظريات وهبتا انا اسف انا اسف ان انا آه تراجعت عن قرار ان انا كنت ناوي اتكلم على نظريات والهبتات في الفيديو ده نفسه ولكن مؤخرا في القناه اي فيديو كان بيكون طويل دعم مؤلم دعم متعب جدا فقلت ان انا اخليها في فيديو تاني وكمان عشان اخد راحتي والسبب التاني لتاجيل الفيديو هو ان بصراحه لقيت معلومات رهيبه من خلال آه بحثي عن الصور حتى في جوجل ومن خلال كتابتي ومن خلال تسجيلي ومن خلال مونتاج للفيديو فالتأجيل ده خير كما تقول الأصدورة وعلى كل إن أتمنى أن الفيديو ده يكون هو فيديو تحدي الألف لايك وما تنساش إن ده شيء بسيط جدا منك ولكنه شيء عظيم جدا بالنسبة لي لايك شير سبسكرايب شكرا لكم وسلام